You're a little bit شوفي في سوريا كان خروجي العجره ويا خفرو اسمع اسمع صوتان الطاغي البلد ابو العراق وبينه احنا والشارع ضعولين ابو مازن العلم بعيون العيون عمار الغالي ولد هلوني بالعتره هاي الناس هلوني اهله الجبور مع الطرب بعد شكليتكم خلي ترزجي وباه (والمعرس خطية كتلته صوبة) بعد شكليتكم خلي ترزجي وباه (والمعرس خطية كتلته صوبة) فراشي القاع خل بظهر سلايه بعد فيكم شصارت عندك كربايه فراشي القاع خل بظهر سلايه بعد فيكم شصارت عندك عزاب عزابي مو عزابي مو عزابي, عزابي ولا تنغروي له مو عزابي ولا تنغروي له خويا وعريسنا بهالليل حوسوله وبهالحفل سمعون اهلهولة عريسنا شي ولد I'm your little one, على خاله وفي الزين الولا على خاله على خاله وعلى خاله وفي الزين الولا على خاله وعلى خاله وفي الزين الولا جاءنا وعلى وعلى خالي خالي خالي خالي خالي بدك تك خالي بدك تك هلا يالليلة لو بعده ونريد نلعب جولة وبعرس أخونا اليوم يا علاوي ستوكل علم، لعيال علاوي، سيف الشمري، وين سيف الشمري؟ لعيال سيف الشمري، وأنا سعد السيف يولد، أبو القاعه ما يقبل والله، حسن غفادي، لعيون حسوني، ولعيون علاوي، أقطع التهاني، أبويا يا معزوفة مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل With eyes on eyes on, the power of your eyes. Ahmed Al-Saoudi, he's Saudi. Hola, hola, hola, hola, hola, حسون الربع وقطع عندي دفتر بيه اسامي الاصدقاء وجاني من قدر الربع ماينطوب سجلك الورقة بالسم باسم واحد عزيز ومنه قصاصة ورق ما تمتسك وهالسبيل شحت مراه في الاصدقاء وقمت من النص وقمت من النص اشلح طبيك وعندي دم ترمي اسامي الاصدقاء انزع لسيد أجان اجانا حسينين وراح الحفل والله نزل على والله قاعد قاعد اصيح اخيكم اخيكم نزل على هاي الساحه كلها لك والله وكان من كثر الربع ما ينطوي حسنا رماحي ابو صقر زيد مشير اقطع اقطع اقطع اقطع نزع على الستيت على راح نسوي فاصل ملفات حتى العالم ت... اللي ياخذ راحته تشوف ترجمة ولد الحرام هوايات من احترمها ايش قلت مع سقاير برا كذا بس على السقاير شفنا التحذير ما قالوا ان الوادي انتظرنا مثل الباب مثل الباب ما حد عافنا بخير السرق يروح ويطب بخصرنا اتعبنا الهم عمر خاطر يصيرون وزين وزين صرنا شريف وحيوان المحامر رجع الاستيس في النقريول احلس حق اصبر على يا مستاهه عمي سلام. اي لوليدي معرزت ذهت عقالي يقول اهل الحضور اهل البعامر عمي البعامر عمي الدجيلات عمي شمر والعزم عمر وسمع له من ولد اجيم والشيخ سلام حجي حسون ومديتو الصدر وزيمة المديت الصدر عمي رجال حجي حسون شو يقول ما Masjid كريم هيا فضل كريم عمي. يعني الحضور علي مصاوي اتمنى والله الحسناويه عمي حضره الحسناويه شنب ولد الزمان هيا الله كل الجبور هيا الله كل الحضور واطلع